Νιώθετε ότι δεν έχετε αρκετό χρόνο για τον εαυτό σας, ή ότι δεν προλαβαίνετε να κάνετε αρκετά πράγματα μέσα στην ημέρα σας. Είστε συνεχώς στο τρέξιμο και παραμελείτε τον εαυτό σας. Οι περισσότεροι ζούμε σε πολύ γρήγορου ρυθμούς και για να μπορέσουμε να είμαστε αποδοτικοί σε όλα αυτά που κάνουμε, χρειάζεται να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε γρήγορα και να έχουμε τις απαιτούμενες αντοχές και σωματικά και νοητικά. Δυστυχώς, το να είμαστε συνεχώς στο τρέξιμο έχει ως αποτέλεσμα να παραμελούμε κάποιες βασικές μας ανάγκες. Αν λοιπόν δυσκολεύεστε να φροντίσετε τον εαυτό σας εξαιτία των γρήγορων ρυθμών που έχετε στην καθημερινότητά σας, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτές τις 5 ιδέες για να φροντίσετε τον εαυτό σας όταν είστε συνεχώς στο τρέξιμο. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, Συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάκητο Δικτυακό Μάρκετινγκ Δημιουργό του GreekCoach.gr και του προγράμματο Επαγγελματία του μέλλοντο στο FuturePro.gr και αυτό που κάνω να βοηθάω ανθρώπου που ασχολούνται με το δικτυακό marketing και την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούριοι στο κανάλι μου και στα βίντεο μου, κάντε subscribe πατώντα το κόκκινο κουμπί, γιατί ανεβάζω ένα καινούργιο βίντεο κάθε εβδομάδα με ιδέε που θα σα βοηθήσουν και στη ζωή σα αλλά και στην εργασία σα. Επίση, μπείτε και στο networkpablamarketing.gr και στο GreekCoach.gr, θα βρείτε το link στην περιγραφή και θα βρείτε εκεί πέρα μέσα περισσότερα από 900 άρθρα, βίντεο και ιδέες που μπορούν να σας βοηθήσουν. Στο σημερινό βίντεο θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας 5 πολύ πρακτικές ιδέες και συμβουλές για να φροντίζετε τον εαυτό σας αν είστε συνεχώς στο τρέξιμο. Δεν ξέρω πότε βλέπετε αυτό το βίντεο όλα, αυτές τις μέρες, Μάρτιος του 2020, υπάρχει μια παγκόσμια ανησυχία και επιφυλακή λόγω ενός ιού σαν ταινία επιστημονική της φαντασίας τέλο πάντων. Και μάλιστα έχουν ανασταλεί όλε οι συναντριακέ δραστηριότητε, έχουν ακυρωθεί αγώνε, δημόσιε συγκεντρώσει, έχουν κλείσει σχολεία, πανεπιστήμια, καφετέρειε, γυμναστήρια, εστιατόρια, βιβλιοθήκε και γενικά υπάρχει με πολύ μεγάλη ανησυχία στον κόσμο για το λεγόμενο κορονοϊό. Ο οποίο είναι ένα εξαιρετικά μεταδοτικό ιός, όχι ιδιαίτερα επικίνδυνο, αλλά λόγω τη μεταδοτικότητα έχει δημιουργήσει αυτή την επιφυλακή παγκοσμίω. Κυκλοφορούν πολλά βίντεο και άρθρα σχετικά με το πώ να προστατεύσετε. Τον εαυτό σα κτλ. Εγώ θα σα δώσω όμω μερικέ ιδέε, πέντε ιδέε, 5 συμβουλέ για το πώ να φροντίζετε τον εαυτό σα όταν είστε συνεχώ στο τρέξιμο και πώ φροντίζοντα τον εαυτό σα πρακτικά προστατεύεστε από ιού και αρρώστιε, στο μέτρο του δυνατού. Αν λοιπόν παραμελείτε τη φροντίδα του εαυτού σα, επειδή είστε στο τρέξιμο όλη μέρα και όλη τη βδομάδα, οι 5 αυτέ ιδέε θα σα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμε. Νούμερο 1. Φάτε ισορροπημένα γεύματα. Η πρώτη πρώτη ιδέα. Είναι να τρώτε υγιεινέ τροφέ. Δυστυχώ, είναι γεγονό ότι το φαγητό που είναι πιο πρακτικό, πιο βολικό, είναι συνήθω το λιγότερο υγιεινό. Πολλοί, προσπαθώντα να γλιτώσουν χρόνο, καταφεύγουν σε fast food, σε προσεσκευασμένα γεύματα και άλλε γρήγορε αλλά όχι και τόσο υγιεινές επιλογέ. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να φροντίσετε τον εαυτό σα, είναι να μην ενδώσετε σε αυτή την τάση, σε αυτή τη συνήθεια. Τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, αφιερώστε το χρόνο σα. Για να ετοιμάσετε ένα υγιεινό γεύμα ή, αν τρώτε έξω, φάτε σε ένα εστιατόριο που σερβίρει υγιεινέ επιλογέ γευμάτων. Πιείτε πολύ νερό, έχετε κοντά σε υγιεινά σνάκια όπω φρούτα, ξυλού καρπού, λαχανικά, δημητριακά. Και γενικά το να λαμβάνετε φυσικά συστατικά πλούσια σε βιταμίνες, σε φυτικές ίνε και σε υγιεινά λιπαρά μπορεί να μεταμορφώσει την πνευματική αλλά και τη σωματική σα υγεία. Το να κάνετε υγιεινά και καλή ποιότητα γεύματα όταν είστε στο τρέξιμο είναι πάντα κάτι χρήσιμο. Σα δίνει ενέργεια, υγεία. Και αντί το σώμα σα να παίρνει το έμφαλο από τον εγκέφαλο για να χωνέψει ένα βαρύ και ανθυγιεινό γεύμα, χρησιμοποιεί το υγιεινό αυτό γεύμα ω καύσιμο για να υποστηρίξει ένα δραστήριο τρόπο ζωή. Το να το δείτε λοιπόν υγιεινά δεν χρειάζεται να είναι κάτι που απαιτεί πολύ από τον χρόνο σα, ειδικά αν γίνει προτεραιότητά σα, είναι εύκολο να το βάλετε στο πρόγραμμά σα, αλλά βάλτε το στο πρόγραμμά σα και μάλιστα τα ωφέλη στην ευημερία σα αξίζουν και με το παραπάνω. Νούμερο 2. Ήπνο. Το επόμενο είναι το να έχετε επαρκή ύπνο. Οι άνθρωποι που είναι υπερβολικά πολύ άσχολοι. Συνήθω το πρώτο που θυσιάζουν είναι ο ύπνο. Η πραγματικότητα όμω είναι ότι χωρί αρκετό ύπνο, όχι μόνο δεν θα μπορέσετε να φροντίσετε τον εαυτό σα, αλλά θα είστε λιγότερο παραγωγικοί και είναι πιο πιθανό να εξαντληθείτε, να καείτε. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, ο προτινόμενο χρόνο ύπνου για του ενήλικες είναι περίπου 7 με 8 ώρε κάθε βράδυ, οπότε αν κοιμάστε μεταξύ 6 με 9 ώρε, αναλόγω στην περίπτωση, θα έχετε επαρκή ύπνο. Επίση, είναι χρήσιμο να έχετε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ύπνου, μια συγκεκριμένη ρουτίνα. Το να πηγαίνετε για ύπνο την ίδια ώρα κάθε βράδυ βοηθάει το εσωτερικό ρολόι του σώματό σα να είναι πιο χαλαρό και να σα δώσει περισσότερη ενέργεια το πρωί. Ακούστε το σώμα σα και δώστε του τη δυνατότητα να κάνει επανεκκίνηση. Αν δεσμευτείτε να ξεκουραστείτε αρκετά, θα δείτε ότι αυτέ οι έξτρα ώρε ύπνου την εβδομάδα αξίζουν μακροπρόθεσμα. Θα είστε έτοιμοι να αναλάβετε όλο και περισσότερε προκλήσει και δεσμεύσει και να κάνετε και να ολοκληρώνετε τι εργασίε σα πιο αποτελεσματικά και πιο αποδοτικά. Νούμερο 3. Βρείτε τι είναι αυτό που σα χαλαρώνει. Το να μάθετε να αντιμετωπίζετε το άγχο με έναν υγιή τρόπο μπορεί να σα ανακουφίσει από τα άγχη τη καθημερινότητα. Το άγχο και το να είστε στο τρέξιμο συνήθω πηγαίνουν χέρι-χέρι. Αυτό το κάνει σημαντικό για όσου ζουν σε γρήγορου ρυθμού να μάθουν πώ να αντιμετωπίσουν το άγχο με τρόπο αποτελεσματικό και υγιή. Το πώ θα επιλέξετε τελικά να αντιμετωπίσετε το άγχο είναι μια προσωπική επιλογή, αλλά γενικά υπάρχουν κάποιε μέθοδοι που είναι πιο αποτελεσματικέ από κάποιε άλλε. Μια μέθοδο που βοηθάει στον έλεγχο και στην ανακούφιση από το άγχο είναι ο διαλογισμό. Ο διαλογισμό σα επιτρέπει να καθαρίσετε το μυαλό σα και να χαλαρώσετε, λειτουργώντα ω ένα τρόπο για να κάνετε μια επανεκκίνηση σε οτιδήποτε μπορεί να σα άγχωνε όλη μέρα. Μια άλλη μέθοδο είναι η γιόγκα που συνδυάζει το διαλογισμό, τι αναπνοέ. Και τη σωματική δραστηριότητα. Και μία άλλη μέθοδο είναι το τρέξιμο. Το να αφιερώνω 20-30 λεπτά ή 45 λεπτά στη φύση για ένα χαλαρό ή και έντονο τρέξιμο βοηθάει στο να καθαρίσω το μυαλό μου από στου ογόνε σκέψη και να μπορώ να κάνω μία πολύ καλή νοητική επανεκκίνηση. Οποιαδήποτε μέθοδο ανακούφιση από το άγχος κι αν αποφασίσετε ότι ταιριάζει καλύτερα σε εσά, είναι σημαντικό να έχετε στη ζωή σα μία υγιή διέξοδο ανακούφιση από το άγχο. Νούμερο 4. Αφιερώστε χρόνο με την οικογένειά σα και του φίλου σα. Το τέταρτο είναι να αφιερώνετε χρόνο με του ανθρώπου για του οποίου νοιάζεστε περισσότερο. Κάτι κοινό ανάμεσα στου ανθρώπου που βρίσκονται συνεχώ στο τρέξιμο είναι το γεγονό ότι πολλά σημαντικά πράγματα συχνά θυσιάζονται επειδή δεν έχουν χρόνο. Δυστυχώ ένα από τα πράγματα που θυσιάζεται είναι ο χρόνο με την οικογένεια και του φίλου. Για τη δική σα ευημερία όμω, όπω και για το καλό των ανθρώπων για του οποίου νοιάζεστε, είναι απαραίτητο να περνάτε χρόνο μαζί του. Αυτό μπορεί να είναι το να τρώτε πρωινό ή βραδινό μαζί ή το να μην εργάζεστε ένα Σάββατο για να βγείτε μια βόλτα με του φίλου σα. Για μένα προσωπικά, είναι ότι π.χ. συχνά την Κυριακή το πρωί, μετά το τρέξιμο, θα βγω για καφέ με το φίλο μου τον Γιώργο. Την Κυριακή ή τη δεύτερη ώρα το απόγευμα θα κάνουμε κάτι με τα παιδιά μια βόλτα ή κάτι τέτοιο. Παρασκευή, απόγευμα, έχω πρόβλημα με το συγκρότημα, οπότε θα δω του φίλου μου εκεί. Πέμπτη πρωί θα πάμε για καφέ στη γηγά μου. Ό,τι και αν σημαίνει για εσά το να περνάτε χρόνο με του ανθρώπου για του οποίου νοιάζεστε, βεβαιωθείτε ότι θα βρείτε τον τρόπο να το βάλετε στο πρόγραμμά σα. Όσον αφορά λοιπόν τον να φροντίζετε τον εαυτό σα και του άλλου, αυτό είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Νούμερο 5. Δώσετε στον εαυτό σα τη δυνατότητα να κάνει ένα διάλειμμα. Βάλτε οπωσδήποτε στο πρόγραμμά σα λίγο χρόνο για τον εαυτό σα. Όσο σημαντικό και αν είναι το να περνάτε χρόνο με του ανθρώπου σα, την οικογένειά σα, του φίλου τα κτλ., τόσο σημαντικό είναι να περνάτε και λίγο χρόνο μόνοι σα. Αυτό δεν συμπεριλαμβάνει φυσικά το χρόνο που είστε μόνοι σα στην εργασία σα, αλλά περισσότερο έχει να κάνει με τον χρόνο που αφιερώνετε μόνοι σα για να χαλαρώσετε, να απολαύσετε μια δραστηριότητα. Να κάνετε κάτι με τον εαυτό σα δηλαδή σω να θέλετε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε κάτι, ή να γράψετε στο ημερολόγιο σα, ή να κάνετε ένα καυτό μπάνιο, να βγείτε ένα περίπατο ή οτιδήποτε άλλο. Είναι γεγονό ότι όλοι χρειάζονται λίγο χρόνο τον εαυτό του μία στο τόσο ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν την πνευματική του υγεία. Και συνήθω αυτοί που έχουν πολύ φορτωμένο πρόγραμμα έχουν πολύ λίγο χρόνο μόνοι του. Όπω και με τι άλλε από αυτέ τι 5 ιδέε, όταν λέω να αφιερώσετε λίγο χρόνο τον εαυτό σα, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αφιερώσετε πέντε ώρε την ημέρα για να κάνετε κάτι τον εαυτό σα κάθε μέρα. Ακόμα και 20-30 λεπτά πριν σα πρόσθετε το βράδυ ή νωρί το πρωί, θα μπορούσαν να κάνουν τεράστια διαφορά στην ευημερία σα. Το να έχετε έναν ισορροπημένο τρόπο ζωή είναι απαραίτητο για την επιτυχία σε όλε τι πτυχέ τη ζωή σα, είτε είναι η εργασιακή σα ζωή, είτε είναι η προσωπική σα ζωή. Αν εφαρμόσετε αυτέ τι ιδέε στο γεμάτο πρόγραμμά σα, θα κάνετε αυτέ τι μεγάλε και δύσκολε εργασίε και projects να φαίνονται λιγότερο στροσογόνα. Το να φροντίσετε την υγεία σα θα ελαχιστοποιήσει το φόβο και την ένταση σε σχέση με την εργασιακή σα ζωή. Και έχοντας μια πιο υγιή νοοτροπία με λιγότερο φόβο και άγχος, θα μπορέσετε να θωρακίσετε τον εαυτό σα από οποιονδήποτε ιό μπορεί να πηλήσει το σώμα και το πνεύμα σας. Θα χαιρόμουν να μοιραζόσασταν κι εσεί τα σχόλια τι κάνετε για να φροντίσετε τον εαυτό σα όταν είστε συνεχώ στο τρέξιμο. Αφήστε ένα σχόλιο και βοηθήστε και άλλου να πάρουν ιδέε για το πώ να φροντίσουν καλύτερα τον εαυτό τους. Αν γι' δεν έχετε αρκετό χρόνο για τον εαυτό σας ή ότι παρότι τρέχετε όλη μέρα δεν προλαβαίνετε να κάνετε αυτά που είναι σημαντικά για σας, αν βλέπετε αυτό το βίντεο στο YouTube, πατήστε εδώ για να παρακολουθήσετε μια δωρεάν εκπαίδευση που είχα κάνει στην οποία μοιράζομαι 21 ιδέες για την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου σας. Αν το βλέπετε το βίντεο αυτό οπουδήποτε αλλού, θα βρείτε το links στην περιγραφή. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό βίντεο. Αν το βρήκατε, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο και επίσης θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν το μοιραζόσασταν με άτομα που πιστεύετε ότι θα τους βοηθούσε. Κάντε πράξη τις σημερινές ιδέες, αφιερώστε λίγο χρόνο για να φροντίσετε τον εαυτό σας, ειδικά αν είστε συνεχώς στο τρέξιμο. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.